Vindran anys més dolerits i ens tornarem més cecs i ens hi veurem tan poc que haurem de recordar com era el mar i el cos i encara tindrem por de la mar i del cos i el bler restarà encès per acompanyar els morts que ens faran companyia.